قديه ما بنعرف. قديه ما بنعرف ليش الرب عمل هيك او هيك. ليش نحن في هالظرف، في هالوضع. قد ايش ما بنقدر نعرف. شو بده يشرح لنا ليشرح لنا. معظمنا نحن وعم نقرا بنغفى وما بنكمل اللي عم نقراه. نتعب، لقي صعوبة وفجأة من أنه بدنا نسأل الله أسئلة وجودية عظيمة صعبة معقدة بدنا جواب حتى شو نعمل نبرر نفوسنا ونضع الذنب عليه لأنه رب قال له هيك لأيوب قال له لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر أنت أبو ايوب 40/8. أنت عم بتسأل وتسأل وتسأل حتى تأني حالك إنه أنا غلطان وأنت بريء. أوقات هيك كثير بنعمل. نسأل الله ونسأل الله ونطالب الله حتى نشعر إنه نحن أبرياء مظلومين مع الترين وهو عنده أشياء كثيرة لازم يبرر حاله ويجاوبها قال له انتبه يا أيوب اوعى تغلط تحاول تبرر حالك وتستذنبني إذا في شيء بهالدنيا غلط هو فينا مش فيه رب صالح طب كيف بده يعلمنا هالحقيقة بس يسألنا أسئلة صعبة وما عندنا أجوبة وما عندنا شيء بيشبه الأجوبة نتعلم ساعتها مقدار ما لا نعلم لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب كيف بدي إنقلك فكري لفكرك كيف بدي خبرك عن طريقي لطريقك صعب بس إذا كان الأمر صعب وأنت ما بتعرفه لازم تبني أنه صعب وما بتعرف وما تتهم الرب لا بالظلم ولا بالخطية ولا بالشر تعلم قديش أنت ما بتعرف ونقصك ومحدود من كل النواحي عندما يسأل الله يتعلم الإنسان يا أيوب متى؟ أين؟ كيف؟ لماذا؟ ما عندنا ولا جواب لكن عندنا الشجاعه للاسف احيانا نسال الرب وما يجي الجواب نطلق الاحكام على الله اذا انت غير موجود اذا انت غير صالح اذا انت تصرفاتك اعتباطيه عندما يسال الله يتعلم الانسان